Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні я розповім про проблему відкриття центрального замка автомобіля з кнопки на ключі. Одного разу може статись так, що натиснувши на кнопку розблокування дверей, лампочки габаритів не блимнуть і відповідно двері не розблокуються. Наступні спроби так і не дадуть результату. І відкриваючи двері вже механічним способом, ви подумаєте, Ну що ж, пора змінити елемент живлення в ключі. Але тут про мене думка. Цікаво, а чи заблокуються двері з кнопки? І на великий подив, натиснувши на відповідну кнопку на ключі, габарити блимнуть, і двері дійсно заблокуються. О, все в порядку, про мене наступна думка. Але натиснувши на кнопку відкриття, у вас знову нічого не вийде. Провівши декілька разів такий експеримент, ви зрозумієте, що центральний замок з кнопки закривається, але не відкривається. І тоді приходить логічний висновок, що відповідна кнопка просто накрилася. А це вже тягне за собою проблеми пошуку відповідної майстерні, втрату дорогоцінного часу та фінансові витрати. Тому моя сьогоднішня розповідь і направлена на те, щоб застерегти вас від цих незручностей. Але декілька хвилин на вирішення цієї проблеми все ж потрібно буде виділити. Розповім про два способи. Але в обох випадках потрібно буде розібрати ключ. Це зовсім не складно, якщо знаєш як. Отож, спочатку потрібно роз'єднати дві половини ключа. Механічну від електронної. Для цього згодиться звичайна прямошліцева шліцева викрутка. Тиснемо на кнопку відкидання ключа, знаходимо в його ніші спеціальне місце, Вставляємо туди викрутку і, провернувши в будь-яку сторону, роз'єднуємо його половини. Тут будьте обережні, щоб викрутка не зіскочила і не поранила руку. Механічну частину відкладаємо, а електронну розділяємо знову на впіл. Викрутка тут вже не потрібна. Далі виймаємо елемент живлення і з цього моменту маємо варіанти. Перший полягає в заміні батарейки. Але далеко не завжди у машині є нова. Тому далі переходимо до другого. Сухою або змоченою в спирті серветкою, хустинкою або іншим способом протираємо батарейку та контакти під нею в ключі. Вставляємо її знову на своє місце та складаємо ключ. І от ключ зібраний. І знову тиснемо на кнопки відкривання-закривання замка. І... о диво! Все працює! Але не поспішайте відразу кинутись на пошуки магазину, щоб купити нову батарею. Ця прослужить в ключі ще не один місяць, а то й півроку, поки знов не трапиться щось подібне. Надіюсь, моя інформація буде для вас корисною. Успіхів!